Під час воєнних дій, як і раніше, точкою входу до більшості медичних послуг є лікар-первинки. Якщо ви переїхали до іншого населеного пункту, ви можете звернутися до будь-якого терапевта або педіатра безоплатно у місцевому медичному закладі, який має угоду з НЗЗУ без нової декларації. Але тут є нюанси. Ця місія подекуди не здійснена, бо у великих містах там величезні черги. А якщо підете у приватну, готуйтеся віддати до тисячі гривень. Натомість альтернативою можуть стати онлайн-пропозиції. Адже в час війни багато людей потребує допомоги. Для підтримки українців волонтери з країни та з за кордону створили безліч ініціатив. Серед них – телеграм-боти, як-то турбота, медхелп, пошук лікаря та лікар онлайн. Є онлайн-консультації на таких сервісах «Healthy.me», «Лікар-супорт», «Лікарня онлайн» та інші партнерські організації. Спеціально для вас кілька з них протестуємо. «Протезуйся в Україні» – це сайт про те, де і як можна зробити якісне протезування кінцівок за новітніми технологіями в Україні. Безкоштовна реабілітація для тих, хто втратили можливість рухатися. Так працює разом РЕХАП – ампутації, травми, загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті. Фізичні терапевти, лікарі та психологи готові працювати з тими, хто втратили можливість нормального руху. Донор-ЮЕЙ – це ресурс для швидкого та безкоштовного пошуку донорів крові – Україні. Ірдженіос – медичний медіаресурс, що створює професійний контент та організовує події для медиків. Отож, а де шукати медичну допомогу та куди звертатись у разі потреби лікаря? Онлайн-консультації, наприклад, можна отримати на таких сайтах – Healthy.me. обираєте онлайн-послугу, потім лікаря, зручний час та чекайте на зворотній зв'язок. Doctors4UA – це ресурс для швидкого та безкоштовного пошуку донорів крові в Україні. Лікарня онлайн одразу пропонує заповнити форму на медичну допомогу. Кілька хвилин часу і запит сформовано. Є також корисні чат-боти в Телеграмі. Детально зупинемося на одному з них. Турбота. Заходимо в Телеграм. Крок 2. Завантажимо чат-бот Турбота. Далі натискаємо «Старт». Потрібна допомога лікаря. Онлайн-консультація. Обираємо необхідного спеціаліста. Вказуємо, хто потребує консультацію – дитина чи дорослий. Описуємо проблему та чекаємо на зворотній зв'язок.